إن فرقة مسرح مصر فرقة جميلة أريد أن أقول تعليقي على بعض أعضائها ويزوك إنها أفضل أعضاء الفرقة إنها بحجمها وتمثيلها تعتبر فرقة جميلة هل ربيع أكثر أعضاء الفرقة غرابة محمد وسامك دائما مصرح